Σήμερα, στο Μεσί της Φοριού, θα δούμε τι πρέπει να κάνεις για να αντιμετωπίσει μια χαμηλή προσφορά. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσί της Φοριού. Σήμερα θα δούμε κάποιες συμβουλές που κάθε πολιτής που λαμβάνει μια χαμηλή προσφορά για το ακίνητό του, χρειάζεται να ακολουθήσει για να πετύχει να κάνει μία πώληση σε σωστή τιμή. Καταρχάς, ξεκινάω λέγοντας ότι σε μία διαδικασία πώληση υπάρχουν πολλές δυσκολίες και ένας πολιτής ή, αν είναι ζευγάρι, πολιτών, περνάνε πολλά στάδια που μπορεί να έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους και γενικώ όλο αυτό είναι μία συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία με απόγνωση, με στεναχώρια, με άγχος. Και πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία, που μία απόλυση μπορεί να έχει πάρει ένα διάστημα συγκεκριμένο, έρχεται ένας αγοραστής και σου δίνει μία προσφορά που θεωρείς χαμηλή. Και εκεί συνήθως γίνεται το boom. Απόγνωση, απελπισία, στεναχώρια, εκνευρισμός. Καταρχάς, λοιπόν, για σήμερα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει μία χαμηλή προσφορά, που είναι κάτι που μας ρωτάνε πολλοί πολιτέ. Χαμηλή προσφορά δεν μπορούμε να την οριοθετήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι για έναν πολιτή χαμηλή προσφορά μπορεί να είναι ότι έχω το κινητό μου σε 100.000 και κάποιο μου κάνει προσφορά 98, άρα 2% απόκληση, για κάποιον μπορεί να είναι 5% απόκληση, για κάποιον μπορεί να είναι 10% απόκληση και γενικώ εξαρτάται πάρα πολύ από την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του κάθε πολιτή. Το σίγουρο όμω είναι ότι είναι μια προσφορά που είναι χαμηλότερα λιγότερο ή περισσότερο από την τιμή που ο πολιτή προτείνει. Το κινητό του στην αγορά έχει βγάλει το κινητό του στην αγορά. Και επίσης, είναι σημαντικό να πούμε γιατί οι αγοραστές επιλέγουν να κάνουν μια χαμηλή προσφορά και εδώ υπάρχουν διάφοροι λόγοι. καταρχάς ένας αγοραστής μπορεί να πιστεύει ότι το ακίνητό σου δεν αξίζει τόσο. Το, το οποίο μπορεί να είναι αληθές ή μπορεί να μην είναι αληθέ και εξαρτάται πλήρω από το τι μα λέει η αγορά. Ε, το αν είναι αληθέ ή όχι εξαρτάται επίση από το. Αν ο αγοραστή έχει απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία εκτιμητή ή σε έναν επαγγελματία μεσίτη ή όχι. Το δεύτερο που ένα αγοράστης επιλέγει να κάνει χαμηλή προσφορά είναι να υπερτιμολογεί το κόστο ανακαίνηση, να υπερτιμάει το κόστο ανακαίνηση. Να θεωρείται ότι το σπίτι χρειάζεται πολλά περισσότερα χρήματα για να φτιαχτεί από αυτά που πραγματικά χρειάζονται, άρα θα κάνει χαμηλότερη προσφορά για να το αγοράσει. Ένα τρίτο λόγο είναι ότι ακολουθεί τη συμβουλή του μεσίτη, ακολουθεί μετά τη συμβουλή ενό φίλου, ενό συγγενή ή. Είναι από αυτού του αγοραστέ που απλά θέλουν τη, να δοκιμάσει την τύχη του, να δοκιμάσουν την τύχη του και να κάνουν μια χαμηλή προσφορά να δουν πού θα φτάσει. Λέγοντα λοιπόν όλα αυτά και ορίζοντα το πλαίσιο, ξεκινάω και εδώ μπαίνω στο, στην ουσία του θέματο με εσένα πολιτή που θέλω σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλα αυτά που θα πω να θυμάσαι ένα πράγμα. Έχει βγάλει το ακίνητό σου προ πώληση, και άρα ο στόχο σου είναι τι? να πουλήσει το ακίνητο. Βάζοντα αυτό στο μυαλό σου και βάζοντα αυτό ω στόχο. Πάμε να αναλύσουμε τώρα τις 6 συμβουλές που καλό να ακολουθήσεις για να πετύχεις το μέγιστο δυνατό όταν λαμβάνεις μία χαμηλή προσφορά. Η πρώτη συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι ότι, να θυμάσαι, είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει. Δεν έχει καμία σημασία αν η προσφορά που θα λάβεις είναι χαμηλή, ψηλή, κακή-κακή μέτρια για τα δικά σου μάτια για τα μάτια όλων των υπολείπων, διότι αν εσύ επιλέξεις ότι δεν πουλά τα κινητό, δεν μπορεί κα να πάρει αυτή την απόφαση για σένα, δεν μπορεί κανεί να αλλάξει αυτό το γεγονό. Εσύ αυτός αυτό που αποφασίζει, όχι ο αγοραστή, όχι ο μεσίτης, όχι κανένα άλλο. Άρα ξεκινάμε και θυμίζει ότι εσύ είσαι το μεγάλο αφεντικό στην όλη διαδικασία. Το δεύτερο που σου συμβουλεύω να θυμάσαι είναι ότι δεν είναι προσωπικό. Εδώ λοιπόν έχω πάρα πολλέ περιπτώσει που πάμε, έχουμε αναλάβει ένα ακίνητο, έχουν βγει πολιτέ με μια τιμή χ. Πάνε αγοραστή, κάνει πιο χαμηλή προσφορά και απευθεία. Boom. Βγαίνει ο πολιτή και απαράδεκτο και μα προσβάλλει, και πώ το έκανε αυτό σε εμά, και εμεί είμαστε μια οικογένεια από εκεί, και έχουμε μια καταγωγή τάδε, και μια εκείνη περιουσία. Και πώ γίνεται αυτό. Και γενικώ οι πολιτέ θεωρούν ότι το πράγμα είναι προσωπικό. Ξαναλέμε λοιπόν. Η πώληση ενό ακινήτου, η αγορά ενό ακινήτου, είναι μια διαδικασία που είναι μια εμπορική συναλλαγή. Μια εμπορική συναλλαγή. Κάποιο θέλει να πουλήσει, κάποιο θέλει να αγοράσει. Δεν νοιάζει τον έναν τι νιώθει ο άλλος και τι πιστεύει ο άλλος. Πολλές φορές δεν γνωρίζονται καν οι δύο πλευρές μεταξύ τους. Άρα δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στη μέση. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει για να σε βοηθήσει να σκεφτείς πιο ψύχρεμα. Λέγοντας λοιπόν αυτό, στην ουσία τι σου ζητώντας να κάνει που είναι η τρίτη συμβουλή. Άσε το συνέστημα απ' έξω. Άσε το συνέστημα απ' έξω. Ναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να χρόνο. Ενέργεια, να έχει κάνει μια ψυχική επένδυση, να έχει κουραστεί, να νιώθεις αγωνία, να νιώθεις άγχος. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Και τα ζούμε καθημερινά και ξέρω ακριβώ πώ είναι αυτή η διαδικασία, γιατί έχω βρεθεί κι εγώ στη θέση σου. Όμω, αν θυμάσαι ξανά ότι είναι μια εμπορική συναλλαγή, βγάζει το συνέστημα στην άκρη, γιατί συνήθω σε μια διαπραγμάτευση, αυτό ή αυτή που δεν διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του, τα συναισθήματά τη, είναι και ο μεγάλο χαμένο, η μεγάλη χαμένη. Και προφανώ δεν θε σε καμία περίπτωση να είσαι εσύ αυτό. Ακόμα, θα σου πω μια ιστορία. Είχαμε ένα δεκίνητο στην Αγία Παρασκευή, το οποίο είχε βγει σε μια τιμή των 150.000, ήρθε ένα υποψήφιο αγοραστή και έκανε προσφορά 120.000. Τα ακούνε αυτό οι πολιτέ που του το μεταφέρουμε. Μπούμ! Χαμός Και απαράδεκτο και τι είναι αυτά και μα προσβάλλει και όλα αυτά που είπαμε πριν. Εδώ λοιπόν, με ψυχραιμία και ηρεμία, κάτσαμε με του πολιτέ και του εξηγήσαμε ότι. Η προσφορά αυτή είναι το αρχικό σημείο. Δεν σημαίνει ότι εκεί θα κλείσει η δουλειά. Και ότι αν το δει χωρί συνέστημα και χειρίζει τα επόμενα που θα σου πω, μπορεί να φτάσει σε ένα καλό σημείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, όντω και έγινε. Φτάσαμε σε μια τιμή κλεισίματο συμφωνία που και οι δύο πλευρέ ήταν χαρούμενες, Ο ένα που πούλησε και ο άλλο που αγόρασε, και έτσι ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Άρα, η προσφορά δεν σημαίνει ότι εκεί θα κλείσει τιμή. Σημαίνει ότι εκεί ξεκινά μια συζήτηση. Και πάμε τώρα, από τη στιγμή που έχει καταλάβει ότι εσύ αυτός αυτό που αποφασίζει, από τη στιγμή που έχει καταλάβει ότι δεν είναι κάτι προσωπικό και από τη στιγμή που έχει αφήσει το συνέστημα απ' έξω, πάμε στα πιο πρακτικά πράγματα που σου πρέπει να κάνει. Και η τέταρτη μου συμβουλή είναι έλεγξε του όρου πώληση. Έλεγξε δηλαδή καλά το τι σου προσφέρει ο αγοραστή πέρα από την τιμή. Για παράδειγμα, είναι κάποιο ο οποίο θέλει να αγοράσει με μετρητά ή με δάνειο. Ποια είναι πιθανή η πιθανή ημερομηνία συμβολέου. Θα δώσει προκαταβολή. Πάντα να ζητά προκαταβολή με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Πάντα ο αγοραστή πρέπει να δίνει προκαταβολή για να είναι εξασφαλισμένο ότι όντω τον ενδιαφέρει να αγοράσει. Κλείνει η παρένθεση. Μόλι λοιπόν αυτού του τρόπου μπορεί να ξέρει πότε για παράδειγμα θα σπράξει τα χρήματα. Διότι αν πάει με δάνειο, μπορεί να σπράξει τα χρήματα έναν ένα, άμεση μήνα μετά. Και αυτό μπορεί να μη σε συμφέρει. Ή μπορεί ένα αγοραστή να σου πει επειδή μέσα στο σπίτι. Οκ, okay, θα κάνουμε τα συμβόλαια μέχρι Φεβράη μέχρι Μάρτι, αλλά μπορεί να είσαι μέσα μέχρι, Απλ... μέχρι Απρίλιο μέχρι Μάιο. που σημαίνει ότι έχει δύο μήνε να γλιτώσει νίκιο πιθανόν ή έχει παραπάνω χρόνο να ψάξει ένα καινούριο σπίτι να αγοράσει. Συνεπώ, το να κρίνει μια προσφορά αποκλειστικά και από την τιμή είναι μεγάλο λάθο. Προσοχή τώρα εδώ, η τιμή είναι ο κωβικό, ο πιο κωβικό παράγοντα, ενώ το πιο σημαντικό παράγοντα, όμω, αν αφήσει του υπόλοιπου παράγοντα απέξω. Κινδυνεύει να χάσει τη μεγάλη εικόνα και τελικά μια προσφορά που στα μάτια σου αρχικά μπορεί να μην πιάσει τόσο καλή, να αποδειχθεί ότι είναι καλύτερη ή το αντίστροφο. Οπότε η τέταρτη συμβουλή ξανά είναι έλεγξε πολύ προσεκτικά του όρου πώληση. Η πέμπτη συμβουλή είναι κάνε εκτίμηση τη εμπορική αξία του ακινήτου σου. Γιατί το λέω αυτό, Αν έχει δουλέψει σωστά και έχει πάει από την αρχή σε έναν πιστοποιημένο εκτιμητή. Ή σε έναν μεσίδι που έχει κάνει όλη τη διαδικασία τη εκτίμηση, δηλαδή έχει κάνει μια έρευνα αγοράς με αντίστοιχα ακίνητα. Έχει ε, υπολογίσει το κόστο ανακαίνηση που θα πληρώσει ο αγοραστή για να τον προσαρμόσει την τιμή. Κόστος ανακαίνηση που χρειάζεται το ακίνητό σου. Και επίση σου έχει αναλύσει ένα δεκάμινο πίσω πόσα ακίνητα παρόμοιο με το δικό σου πουλήθηκαν στην περιοχή για να έχει καταλήξει την τιμή. Αν τα έχει κάνει όλα αυτά την αρχή, έχει καλός. Αλλά πάρα πολύ, και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει κατά κόρον δεν το κάνουν. Πολλέ φορέ μπαίνει ένα σε ένα σπίτι. Το κοιτάει λίγο έτσι δεξιά-αριστερά και λέει με το μάτι πιστεύω ότι η τιμή είναι τόσο. Χωρί κανένα αποδεικτικό στοιχείο, χωρί τίποτα. Οι πολιτέ βγαίνουν και λένε: Εγώ τόσα θέλω να εισπράξω, το οποίο δεν στηρίζεται πουθενά. Ή μου είπε ο μηχανικό, ο, ε, ο δικηγόρο: Ότι τόσο κάνει το κινητό μου. Βλέπει και ο λογιστή, ο μηχανικό και ο δικηγόρο πουλάνε σπίτια κάθε μέρα. Και γενικώ δεν έχει πάρξει μια σωστή προετοιμασία σε σχέση με την τιμή. Εδώ λοιπόν, πριν απαντήσει σε μια χαμηλή προσφορά, αν δεν το έχει ήδη κάνει αυτό. Οφείλεις να κάνεις σωστά μία εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σου. Σημερινή, ε! Όχι του 2008, σημερινή. Κάνοντας λοιπόν μία εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, μπορείς να καταλάβεις τι. Αν η τιμή που έχεις βγει προς τα έξω και έχεις προτείνει το ακινήτό σου στην πώληση, στην αγγελία, είναι αυτή που είναι στην εμπορική αξία του ακινήτου σήμερα ή όχι. Και εδώ είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Είναι ή δεν είναι. Το αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει η σημερινή εμπορική αξία του κινητού μου είναι κάτι άλλο. Αλλά το γεγονό παραμένει ίδιο. Είναι το κινητό μου στην εμπορική αξία που θα έπρεπε να είναι σήμερα, ή πιο κάτω, ή είναι τα κινητό μου υπερτιμημένο, δηλαδή είναι πάνω από τη σημερινή του εμπορική αξία. Θα συνοψίζω λοιπόν μέχρι εδώ για να φτάσω στην έκτη συμβουλή. Μέχρι εδώ λοιπόν, τι πρέπει να έχει κάνει. Πρέπει να έχει ότι εσύ αποφασίζει. Πρέπει να έχει καταλάβει ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Πρέπει να έχει αφήσει το συνέστημα σου απ' έξω. Χρειάζεται να έχει μελετήσει πολύ προσεκτικά όλου του όρου πώληση και να έχει κάνει και μια εκτίμηση τη εμπορική αξία του κινήτου σου. Αν κάνει λοιπόν όλα αυτά εδώ, πάμε στην έκτη συμβουλή με πολύ ψυχρεμία, ηρεμία και καθαρά όλα τα δεδομένα. Γνωρίζοντα εσύ όλα τα δεδομένα, και η έκτη συμβουλή είναι: κάνει πάντα αντιπροσφορά. Κάνει πάντα αντιπροσφορά. Θα το λέω ξανά και ξανά, κάνει πάντα αντιπροσφορά. Γιατί, πάμε να δούμε δύο πετυχημένε στρατηγικέ διαπραγμάτευση που μπορεί να εφαρμόσει για να πετύχει το μέγιστο από μια χαμηλή προσφορά. Και το ποια θα εφαρμόσει εξαρτάται από το ποιο σενάριο έχει καταλήξει στην πέμπτη συμβουλή στην εκτίμηση. Αν έχει καταλήξει στην εκτίμηση, ότι το ακίνητό σου είναι υπερτιμημένο. Άρα, η αρχική τιμή που έχει βγει προ είναι δεν είναι η σημερινή πορική, είναι πιο πάνω. Η καλύτερη στρατηγική που έχει να κάνει είναι πιάνει το μεσίτη που σε εκπροσωπεί ή αν πηγαίνεις απευθείας, πας στον αγοραστή και λες, η τιμή που δίνω στην αντιπροσφορά είναι η εμπορική τιμή του ακινήτου. Τελεία. Και μεταφέρεις ότι αυτή είναι η τελική σου προσφορά. Τι πετυχαίνεις με αυτό. Δίνεις όλα τα σωστά σημάδια στον αγοραστή, ότι δεν πρόκειται να κάνεις παιχνίδια. Αν σου πει άλλη τιμή του, λες αυτή, έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνεις εδώ προσφορά ή διαφορετικά το χάνεις. Δείχνει πω στον αγοραστή ότι δεν έχει όριξη για παιχνίδια, ότι έχει καταλάβει ακριβώ ποια είναι τα χρήματα που οφείλει να εισπράξει και ξεκαθαρίζει το πράγμα ω προ το αν ο είναι πραγματικά ενδιαφερόμενο ή όχι. Γιατί πολλοί λένε ναι, το δίνω τόσο και τελικά όταν φτάνει η ώρα κάνουν πίσω. Και επίση, τι άλλο μπορεί να κάνει για να ασκήσει μεγάλη πίεση στον αγοραστή και να δει τελικά αν είναι συνειδητοποιημένο ή όχι στο να αγοράσει τα κινητό σου. Αν για παράδειγμα τα κινητά το, το πουλάει 100 και συνειδητοποιήσει ότι η εμπορική του αξία είναι 90. Βάζει στην αγγελία από εκεί που ήταν στι 100 σε 92.000. Βάζοντα την αγγελία ταυτόχρονα σε 92.000, ενώ διαπραγματεύεσαι με τον αγοραστή, τι πετυχαίνει, τραβά και άλλου αγοραστέ στο ακίνητο, που πια αξιολογούν το ακίνητό σου είναι σε μια σωστή τιμή, με τα σημερινά δεδομένα αγορά. Ο αγοραστή το μαθαίνει αυτό, υποψήφιο ο, ο πρώτο, και έτσι έχει μια ευκαιρία να κάνει προσφορά στη τιμή που ορίζει, που είναι ειδική και για του δύο, ή να κάνει πίσω, που δεν σε πειράζει, γιατί θα το πάρει κάποιο άλλο. Άρα, όπω και να έχει, είναι win για σένα. Έχει πετύχει μια νίκη γιατί πουλάς γρήγορα και στην τιμή τη σημερινή τη αξία του κινητού, χωρί να χάσει ούτε ένα ευρώ. Η δεύτερη στρατηγική είναι στο σενάριο που συνειδητοποιεί από την εκτίμηση τη τιμή του τα κινητό σου είναι στην τιμή αγορά ή το πάρα πολύ σπάνιο. Θα έλεγα σπανιότατο: ένα κλικ κάτω, πιο χαμηλά. Εκεί λοιπόν η καλύτερη στρατηγική που μπορεί να εφαρμόσει διαπραγματευτικά είναι να πει. Το ακίνητο, λοιπόν έχει βγει σε 100.000, έρχεται ο αγοραστή και σου λέει: Δίνω 95. Δίνει την προσφορά πίσω πόσο? Πάλι 100. Και τι δείχνει στον αγοραστή, ξέρω πόσο στοιχίζει, πω αξίζει το κίνητο μου σήμερα, δεν πρόκειται να το διαπραγματευτώ. Αυτή είναι η τιμή, take it or leave it. Και έρχεται ο αγοραστή και σου λέει: Ναι, από 95, ok, αν του κάνει 98. Και του στέλνει μια δεύτερη φορά την προσφορά που λέει πάλι πόσο? 100.000, και με ένα τελεσίδικο ότι. Ή το αγοράζει 100 ή σταματάμε κάθε συζήτηση. Πάλι λοιπόν, περνά στο σωστό μήνυμα στον αγοραστή, δεν είσαι εδώ για να παίξει, ξέρει ακριβώ πόσο στοιχίζει το κινητό σου, αν έχει κάνει αυτό που πάμε στο βήμα 5 και δίνει στον αγοραστή πάλι την επιλογή: ή αγοράζω ή το χάνω. Στο μεταξύ, επειδή είσαι στην τιμή αγορά, έρχονται και άλλοι αγοραστέ, παίρνοντα πάντα δεδομένο ότι γίνεται και ένα σωστό marketing από πίσω. Και άρα, αν δεν το αγοράσει ο πρώτο, μην καθόλου, θα το πάρει ο δεύτερο ή ο τρίτο ή ο, ο τέταρτο. Όπω και να έχει, εσύ πάλι θα πουλήσει σε μια δίκαιη τιμή με σημερινή, τα σημερινά στοιχεία, με τα σημερινά δεδομένα και θα έχει πετύχει το στόχο σου που είναι πιο πάλι να πουλήσει το κινητό σου. Συνεπώ, οι δύο αυτέ στρατηγικέ για το σωστό σενάριο μπορούν να σου φέρουν μεγάλο αποτέλεσμα. Εννοείται, προσοχή! Αν πα να εφαρμόσει τη μία στρατηγική στο λάθο σενάριο, θα σου γυρίσει boomerang. Και αυτό είναι κάτι που συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Βγαίνει λοιπόν ένα πολιτή, βάζει το κινητό του 100 Κάνει κάποια στιγμή την εκτίμηση, αν δεν την έχει κάνει στην αρχή, ξέρει ότι στο κινητό του 90, έρχεται ο αγοραστής, δίνει μία προσφορά 85 και ο πολιτής πάει και 100. Εκεί, αγαπητέ, αγαπητή, σου λέμε από την εμπειρία, έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε αυτό το σενάριο, ο αγοραστής αποθαρρύνεται και κάνει πίσω. Και τελικά, ο πολιτής ή πολιτές έχουν βάλει αυτόν τον κόλ. Μεγάλη προσοχή, εφάρμοσε τη σωστή στρατηγική στο σωστό σενάριο και θα έχει σίγουρο, μα σίγουρο, μα σίγουρο αποτέλεσμα. Οπότε, λέω ξανά το 6. Ό,τι προσφορά και να λάβεις, θα κάνεις αντιπροσφορά. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σου φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Είναι μια ερώτηση, αυτό πώς χειρίζουμε με χαμηλή προσφορά, που μου την κάνουν πολύ συχνά πελάτες και γνωστοί. Αν σ' άρεσε το βίντεο και αν γενικά παρακολουθεί το μεσί της φοριού, like στη σελίδα στο facebook, Εγγραφή, subscribe στο YouTube, σχόλια που πάντα αγαπάμε να διαβάζουμε και εννοείται θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο του Message 4 u